Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі глядачі Живого Телебачення. Знаходжуся я в місті Новояврівськ на Львівщині. Саме тут, у храмі святих апостолів Петра і Павла, де служать оці редимтористи, відбувається все церковно-проща монашества у 2023 році. Але, власне, не тільки тут, оскільки формат прощі цього року є такий цікавий, і вона відбувається одночасно в двох локаціях і навіть в двох країнах. Одночасно з богослужінням, яке тут зараз очолює владика Михаїл Бубній, голова Патріатської комісії з справах монашества відбувається також служіння археологійська літургія у місті Ярослав, в Польщі. І так проще що складатиметься з двох частин. По ходу цього репортажу я вам буду ще детальніше про це розкажувати. Тільки, власне, хочу якось зазначити на початку, що для мене також і це особливе відео, я думаю, для багатьох з представників монашества, яких ви сьогодні побачите в нас у цьому репортажі, оскільки рівно рік тому про що монашество відбувалося в місті Запоріжжя. Тоді були також і похід по місту, і різні богослужіння, конференція. Але це сталося фактично в два останні мирні дні перед повномасштабним вторгненням, перед початком війни яку Росія розпочала проти України. Ми тоді молилися за мир в Україні. Сьогодні також ця сама інтенція, звичайно ж, буде і на цій прощі. Молимося і надіємося на нашу перемогу. Просимо Бога, щоб її якнайшвидше послав для нас. Ви залишайтеся з нами. Ми багато що сьогодні з вами побачимо і цікавого, і також поспілкуємося з цікавими людьми. Дитургії. Можете побачити на живому телебаченні безпосередньо, тому не будемо багато в цьому репортажі акцентувати на цьому увагу, кілька фрагментів вам покажемо, як відбувається все. А Бог Сказав тим, що коли прибув до нас на землю Сказав ці святі слова Я не прийшов, щоб мені служили Лише, щоб послужити І життя своє віддати За багатьох Бог прийшов служити людині Господь прийшов в життя своє віддати. Протягом останнього року у цій боротьбі за волю, незалежність стоїть наша Україна, і кожен українець на різних фронтах служить а багато вже навіть віддали своє життя за ближнього, за Україну. Тисячі вже відійшли від нас, захищаючи свою батьківщину. Протягом останнього року, бо у спільноти, багато послужили. Я не хочу вираховувати всіх тих добрих діл, які ви зробили, для свого народу відкриваючи двері своїх монастирів для біженців і іншої допомоги. Тому що не будете мати заслуги перед Богом, якщо я все почну вираховувати. Адже сьогоднішнє Євангеліє вчить нас в тиші молитися. Не для того, щоб люди це бачили, а для того, щоб це Отець Небесний побачив. цар свій своїм завжди не повсякчас на віки вічні мого любе ле персована слава наша недрами хай помине Бог цар свій з завжди на віки вічні Детальніше про цьогорічну прощу нам розповість отець-сердим турист Роман Лагіш, Слава Ісусу Престововичу. Слава навіки, вітаємо сердечно всіх паломників. Кілька хвилин тому завершилася архірейська свята літургія, яка зібрала цьогоріч всі наші монаші спільноти. Власне, задум був, щоб молитися на прикордонні. І це перша частина відбувається тут, в Новояворівському благословенному Яворовому краї, друга частина в Ярославі, в Польщі, де моляться теж богопосвячені особи. Власне цьогоріч поставлений наголос на взивання до ікони Ярославської Божої Матері для того, щоб вона захистила наш народ нарувала нам перемогу і благословила благопосвячені спільноти численними покликаннями. Зараз відбудеться також ще, власне, поїздка до Краківця, тобто задумок, щоб найближче кордону опинитися. Там буде звершено ще молебень, і короткі молитви до Пресвятої Богородиці, для того, щоб підкреслити, що ми єднаємося, незважаючи на тяжкі різні обставини, і в Господі ми стаємося сильнішими. Я так розумію, що з того боку також їдуть, монашество їде найближче до кордону. Так, та, до найближче протинець. до кордону, щоб просто буквально кілька кілометрів відділятимуть ці дві, скажімо, великі монаші родини, які зібралися сьогодні на цю всеукраїнську прощу монашество. Що цікаво, що всі вони, як і інших двоє осіб сьогодні буду говорити про п'ятьох, всі вони дуже рано війшли в чернече покликання. Дуже рано війшли в чернече життя. І це теж дуже важливий момент. Тобто світ над ними не взяв багато. Вийшовши з побожних родин, зростаючи в побожному середовищі, всі вони рано прийшли до чернечого життя. І це теж дуже важливо. Тому що, почувши цей поклик, довго не сумнівалися. Вирішили сумнів відразу. Дбали про те, що збудовує відразу. Пробували говорити і жити з віри, так як каже сьогодні апостол Павло, послання до римлян, те, що ми читали, відразу... Зараз на проще монашества відбувається конференція, яка цього року присвячена мученикам української рикотовської церкви, які колись віддали життя за віру представникам монашества. Вони ще не проголошені на даний момент блаженними, але ведеться їхній ефікаційний процес. Про це детальніше розповідає клас постул'ятор отець Роман Тереховський. Детальніше про цю конференцію і виступи з романи ви можете побачити на каналі у ютубі нашому і на сторінці у фейсбуці «Живого телебачення». А в цьому репортажі ми подаємо лише фрагментар. Залишайтеся з нами, і ми продовжуємо наш репортаж. Мої дорогі, отці, брати, сестри, нашою силою є Христос. Якщо будемо Його триматися, вистоїмо ви до кінця. Я вам це говорю зі свого власного прикладу. Цілих дев'ять місяців окупації в місті Херсоні. Що нам дало витривати? Те, що ми кожного дня жили звичайним монашим життям. Разом з братом Піо. Спочатку було важко психологічно. Тому що ти не знав, коли до тебе прийдуть, заберуть, і що з тобою далі буде. І ми сказали так з братом один одному, давай будемо жити, як звичайно ж живемо. Молимося, свята літургія, святе причастя. І живемо один день. Завтрашній день є не наш. Бог подарує нам сьогодні, проживемо сьогодні. І ми дев'ять місяців Жили одним днем. Коли тільки почалася війна, монашество не дуже втікало, як ви бачите. Монашество пішло вперед і до сьогодні залишається на передовій, можна сказати. Жіночі монастирі відкриті, ті, що є на передовій, ті, що є близько лінії фронту. Чоловічі також хтось є в окупації, хтось є в полоні, а хтось людей поранених не знаємо. Ми маємо сестричку, яка попала під обстріл. От і була поранена, тому що служила і везла. Те, що потрібно тим, які найближчі до лінії фронту. Тому ми бачимо цю відвагу нашого монашества, ми бачимо вже ці кроки такого милосердя, ми бачимо, хто те відкрите материнське серце, вас, сестер. Але також ми маємо велику підтримку отців, братів і нашої церковної ієрархії. Я вже згадував на початку, що рік тому що була в місті Запоріжжя. Там був такий величавий, гарний похід, який ми йшли разом з монашеством по місту. І тоді я спілкувався з різними представниками наших чинів і говорив з отцем Іваном Левицьким, оцем редептористом з Бердянська, який разом із своїм співбратом зараз перебуває вже більше 100 днів в ув'язненні, в російському полоні. І яка доля отця Івана і отця Богдана Галетами зараз, яка ситуація з їхнім звільненням, на даний момент ми поговоримо з отцем Володимиром Бурейком, протиєгуменом оців редептористів. Слава Хрістововича. Слава навіки. Тату, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на даний момент з лецями е, Ну На жаль, вони знаходяться в полоні, де саме ми до кінця не знаємо, бо це тільки по слухах ми чули. Е, також по слухах ми знаємо, що вони живі, але в якому стані, чи здорові, чи як вони себе почувають, теж не знаємо. Е, на жаль, е, вони хоча і подані у списки по обміну, не можемо обміняти їх, тому що російська сторона не хоче цього. Тобто будь-які справи з вашого боку з усиллям блокуються з того боку? Так, ми зверталися до державних органів, і також Блаженіший Святослав про цю ситуацію знає також наш Нунці в курсі, ми писали до папи, також кардинал Краєвський приймав у цьому участь, намагалися різними способами цю справу вирішити, але, на жаль, вона поки що не вирішується розумію. Тут тобто якось останньої інформації, коли б коли вона була, не можете сказати дати. Ну, ми до кінця не знаємо, тому що їх коли заарештували, так їм приписували тероризм, і відповідно, згідно закону, мало б бути якесь судове засідання, щось тому подібне, але ніякої інформації не чути, тому не знаємо, не знаємо. що на тиждень перед народженням нашого отця Михайла Бербицького, якого дуже добре знаємо, творця молоді до Гімну України, можемо сьогодні ще тут молитися разом. І ця пісня Гімн України, яка звучить сьогодні по цілому світі, перший раз зазвучала в його виконанні у перемислі. To dla nas, Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, górność. Górność dla każdego Ukraińca po całym świecie. Modlimy się dzisiaj, w ten dzień, w tym prostszy, wszechcerkowny, e, monasztwa, nadurzmy tu tego wielkiego ducha, że on jest серед цієї tej природи тих tych, tych drzew. Сидів сам і писав творив музику, але не тільки швіцьку, але й церковну написав що у святу літургію. Невелика молитовна зупинка в місті Яворів в монастирі сестер Василіянок, де знаходиться чудотворна ікона Яворівської Богородиці. Ікона Яворівської Богородиці датована орієнтоном 17 століття. Маємо хроніку, яка тут знаходиться в нас, каплиці 1621 року, в якій згадується про нашу чудотворну ікону Яворівську. Найбільше те, чим вона прославилася, це є три чуда, які вона охороняла від пожежі. Одне з них я коротко скажу, це що в 1852 році Збудована монастирська церква, загормурована монастирська церква, загорілася і згоріла майже повністю. Дуже було велике полум'я, і ніхто не міг з людей загасити цього полум'я. І ця стіна, де висіла на ній ікона Богородиці, залишилася повністю разом з іконою, непошкодженими. І це дуже велике явне чудо нашої яворізької ікони. Також є також незаписані чуди, що приходять до нас люди до монастиря, просять про молитву, моляться біля ікони, і вона чудесним способом встіляє від раху і від різних невеликовних хворіб. «Богородю світліво, Марія, Господь з тобою, благословенна і пішла, і благословенний під молитвого води породила Христа, спаси і згоди душ наших». с виду ширшей видовавки в Радої сей спасителю штата доброго а йо принесе нам єго вогону деться спаси нас наступнець за справедливим винесенням сей спасителю штата доброго а йо Приїхали в село Краківець на самому кордоні Українсько-Польському. Тут в церкві Сто Миколая служитиметься молебень до Пресвятої Богородиці. Також молебень до Богородиці служитиме інша частина нашої прощі, яка прибуває в Польщі у селі Хотинець у давньому дерев'яному храмі Різдо Присвятої Богородиці в цьому селі. Які під час конференції. Фотографія приготувалася дуже серйозно, подивіться в кожному, роздали такі образки з Миколаєм, зі стрічками, з фотографіями церков, супер, просто молодці. Тали, що живі квіти, супер. Мати предвічній любов і радість, і спаси тих, що на тебе вповаю. Матерія, Мати Божа, молися за нас. Мати Божий благодат, Што на тебе уповаю, Маріє, мати Божа, молися за нас. Йдіть сердечніш, славніше, радуйся і спозидій, що на тебе уповаю. Маріє, мати Божа, молися за нас. Зієво дух неусправднений, радуйся і спозидій, що на тебе уповаю. Хочемо дізнатися про враження від Прощі. З нами її сестра Андрея з громаджених Сестер Мироносиць, Слава Ісусу Христу. Слава Навіки. Сестро, кілька слів, власне, як Проща? Дуже гарно. Особливіші такі враження. Ми приїхали з моєю спільнотою з Івано-Франківська. І ця Проща, вона вже майже відбувається щорічно так, для монашества. І особливіший теперішній час, такий дуже непростий час для всієї нашої держави, для цілого світу, мабуть, ця проща мала таке найперше завдання молитися. І думаю, що цієї молитви ніколи не є замало. Тобто ми єдналися в молитві, молилися за нашу державу, за нашу єдність, за нашу швидку перемогу. Така проща щорічна, вона є теж такою можливістю зустрітися з всім богопосвяченим особам, і це є теж така Така ізюминка цих всіх зустрічей, тому що ми ділимося, ми бачимося, ми можемо поділитися своїми переживаннями, зустрітися разом, побути разом і теж помолитися. Теж хочу знагодитися і подякувати організаторам прощі, бо ми мали декілька локацій, так, і вже відомо, одна... Частина учасників проще молилася в Новояворівську, інша у Ярославі. Теж мали можливість відвідувати монастир сестер Васильянок. Ну і теж завершили свою прощу тут у Краківці, де нас дуже гостинно, дуже радо прийняли місцеві парафіяни. За що їм щире, щире спасибі.